السلام عليكم محبتي الحضور الكرام ورحمه الله وبركاته افلح من صلى على محمد وال محمد أو سطونا محمد <تصفيق> النابلسي ولا اعمال وبد ما يخيب ولا اعمال ولا مال بني بنينك بعد ما ينفع شنو ولا اعمال اذا عافك عليه حمي الحمي صلاه طهروا من دنس ولهم <تصفيق> ولهم في الحشر أسمى درجات إذا ما ذكروا في محفل في مولد فارفعوا اصواتكم بالصلوات نفسي لذكر اسم المرتضى طربت نفسي لذكر اسم المرتضى طربت وفي سفينة أهل البيت قد ركبت هويتي على ويهون نحج قد كتبت لا أنها شربت، لا عذب الله أمي أنها شربت، شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهواك أبا حسني فصرت من ذي وذا فصرت من ذي وذا أهواه أهواه أهواه يا حسن صلوات <تصفيق> من هال من هاي من هاي من هاي وحب طيبك الفردوس من هال حجب قوسيا بيك الوصل حجب قوسيا بيك الوصل من هال جمالك طيف بالمعراج جمالك من هل من هلال لقاء صار ويربى البري صلاة سارح صرت بالفكر واحتمال ما عن الخلق من زويل كلمني ما كلمه. سار حصرت بالفكير واروحتي مقلقها عني الخلق من زميل كلمني مع كلمة سار حصرت بالفكير واروحتي مقلقة عني الخلق من زميل كلمني مع كلمة تركيات أكل وشرب كنهن في صايمه تركيات أكل وشرب كنهن في صايمه شعورت أهل العلم لبهلا مرفاهم يا دكتور جسني وغدا شفافة بلطف بعسى دكتور جسني وغدا شفافة بلطف بعسى وقال أنت صاحي الجسم وجوارحك حق سالمة وقل انت صاح الجسم وجوارحك حق سالمة بس بيك نار العشق يا صاحب الظارمة بس بيك بس بيك إيه إيه إيه". دار يا صاحبي دار ما ودقات قلبك تدق باحساس ومنظم دقات قلبك تدق باحساس ومنظمة وحدات ديك يا علي والثانية فاطمة